Salutare prieteni, bine ați venit pe Info IT Tutorial. Astăzi am să vă explic cum să comprimați un fișier Video MP4 pe smartphone-ul vostru. Cu ajutorul unei aplicații. Mergem la magazin Play. Dăm tap pentru deschidere. Și tastăm Video Converter. Ok. Este aceasta de aici, care are această iconiță a unui player video. Videoconverter virgulă compresor de la inverse.al. Da? Și o am instalată, da? nu mai instalez încă o dată că n-am cum. nu mai să o șterg și să o instalez de nou. Și nu o să fac asta. Acum voi trebuie să instalați aplicația după instalare. Dăm tap pe iconița acestei aplicații pentru deschidere. Vă spun de la început, are reclame pentru că este gratuită, da? ca orice aplicație gratuită trebuie să vizionați câteva reclame, la unele mai multe, reclame la altele aplicații mai puține, în fine. Pentru selectarea fișierului video dorit, trebuie să mergem aici la această iconiță, da? acest link, Video Converter. Da? Voi selectați fișierul care vă interesează. Da? Eu am să-l selectez pe acesta, are 341,59 de, de mega. L-am selectat. Da? După cum se vede. Și mai departe avem aici butonul Next. Dăm tap pe el. Acum, ce trebuie să facem? Uh, am să vă spun câte ceva ca să știți despre ce este vorba. Aici este formatul fișierului, da? Voi selectați în funcție de fișierul care îl aveți. Haideți să vă arăt. Trebuie să dăm tap pe Watch Ad. Așteptăm un timp pentru deschiderea reclamei. Acum, să intru din nou că am selectat un fișier greșit. Da? Fișierul meu original este MP4. Da? Fișierul video. Voi puteți să selectați, are mai multe tipuri de fișiere video care suportă și pișierul care vă interesează. Eu am să-l selectez MP4, da? La format. Rezoluția trebuie să fie 1080 și mai jos. Aici nu umblăm la nimic. Coborăm. Și trebuie să activăm la compresie, da? Că nu este activă. Dăm tap pentru activare. Ok. Bifom aici, mai jos. Vizionăm o reclamă. Ok. Pentru a putea achiziționați versiunea premium. Ok. Mergem mai departe. Și avem, da, aici unde scrie CRF, trebuie pentru o compresie mai puternică și într-un timp scurt, trebuie să tragem de acest cursor de aici, da, și mutăm până ajungem la 30, ok. Eu cu 30 am testat și merge foarte bine. Și la viteză o să pun pe Very Fast, da? pentru comprimare rapidă. După cum ați observat, fișierul meu are 341,59 de mega. O să aibă undeva de, în jur de 20 de mega. Și la sfârșit dăm tap pe convert. Voi puteți să vă jucați cu aceste setări pentru comprimarea unui fișier. Este foarte posibil dacă modificați prea mult să nu mai aibă aceeași calitate. Da? La output. Fișierul care o să rezulte în urma acestei comprimări. Deci dăm tap pe convert. Aici punem numele eu pun testare și dăm tap pe start now. Acum trebuie să dinunăm o reclamă. După dăm tap pe acel X pentru închidere și o să dureze în jur de un minut și ceva. Pentru un fișier de 340 de mega. Dacă fișierul vostru este foarte mare, atunci durata o să fie mult mai mare. Am să revin când este aproape gata, ca să nu așteptați foarte mult. Ok. Compresia fișierului s-a terminat. Avem 1504 mega, Da? în aproape două minute, de la 342 de mega, 341,59. La sfârșit dăm tap pe OK. Asta a fost tot. Eu, eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă mai aștept și la următoarele tutoriale. Nu uitați să dați un like, să vă abonați, dacă n-ați făcut-o. Ce mai așteptați? Abonați-vă! Să auzim numai de bine!